Електрик, високовольтник, висотник, який обіймав у Снігорівці Миколаївської області посаду інженера на підприємстві з управління каналами річки Нігулець та керував зрошуванням Миколаївської Херсонської областей, Михайло Кащук рубає дрова, який заробив на своїй новій роботі в Копистинському старостаті на Хмельниччині. Чоловік прибирає сміття з сільських вулиць та кладовищ, розчищає дерева, косить чагарі. Каже, спочатку така робота його трохи бентежила. Чуть-чуть шо -чуть було, коли мусор почав збирати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 Чоловік каже, боявся їхати на захід країни, бо українською до цього не розмовляв. Розмовляти тільки зараз вчуся. Я рускоговорящий, боявся, що їдемо на Западну Україну, як я буду розмовляти з ними, то дуже добре прийняли, не очікував.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 Зараз у родини незвичні клопоти заготовити дрова на зиму. Михайло каже, житимуть у Вашківцях, доки не зможуть повернутися відбудовану українську снігорівка. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.